السلام عليكم اليوم جاي... جايب لكم شي جديد اللي هو مخلوق رفعة وبلا أي مقدمة نبدأ الفيديو، أول شي مطر خارجي ما يستاهل تتكلم الاسم بيكفي وهو, بو... وهو يعني ببساطة باب يؤدي إلى أسنان عملاقة والباقي معروف وي... ويقدر عرضه بحوالي اثنين متر وارتفاع سبعة أمتار وبس هذا هو شكله، الحين نبدأ بالثاني تكتيكيات الصيد. سيظل فجة عندما يسير الإنسان في طريقه إلى <تصفيق> ما تخل، ولو حاولت تسوي نفسك ذاك وكد يعني ترف يمين ساكت تغير بسك ما يمدي تبدأ تحلق غصب عليك تكمل وتنوكل، وأيضاً سيظل عند عندما يعني تفتح باب كدة تفتح باب شحطي يظل يعني بالعربي هجوم مفاجئ ولكن لا تخاف عند إذا تخرجوا ما راح يبقى منك أي شيء ولا ولا شيء، <تصفيق> وأيضاً هو يستهتف الناس اللي فيهم الاكتئاب والحزن كدة يفضلهم. ويمكن بعض الأنواع تحويل صحي إلى واحد منهم من جرة يعني تصير مثلهم وكل بعض الصور يكون أن تذقبت ابتسامة في مرات وليس فقط في خل ااا أه كنا كتتكل كأنك أي كان بكل ما كنت كذكاء حكات خلف, الأب. خلف الأبواب ويلا بسم الله جاء وقت القصة في أشواه في نيبس فن وورد يختبى مراهقان كان بعد اقتحام لعبة ووجد واحد هاتف خلوي أثناء البحث عنه وأعطاه لم الشرطة بعد العثور على-بعد العثور شافوا صورة لمباب جوا أسنان المهم الحكمة من القصة حاول تنتمي من الباب حسن يمكن تصير وجبة لذيذة